سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا می‌کنید امیدوارم تا اینجا از ویدئویی که براتون تایپ کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید همه ویدئای ما در یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه‌های اجتماعی ما هم می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. حتما صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید آدرسش رو میتونید از سایتمون ثروتیار دات کام ببینید این ویدیو 86ام و اگر میخواین از ما حمایت بکنید بهترین راه حمایت معنوی هست به این صورت که با ارسال این ویدیو برای دوستاتون و اشتراک گذاریش در سایر های اجتماعی و ارسال کامنت و لایک like زیر همین ویدیو در یوتیوب میتونید به ما کمک بکنید توی این ویدیو میخوام در خصوص معاملات سی اف با شما صحبت کنم. معاملات بسیار مشهوری که برای کسانی که میتونن نوسانگیری خوبی انجام بدن فراهم شده. اگر به حوزه نوسانگیری و کسب درآمد ویژه از بازار کریپتوکارنسی علاقمند هستین، ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. بحث سلب مسئولیت از همه‌مون همونطور که بارها بارها تاکید شده این ویدیو فقط و سایر ویدیوهای این کانال فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخوایید در مقاصد تجاری از اون استفاده کنین ریسک معاملگری کاملا براحت شما هست و از این محل هیچ مسئولیتی براحت ما نیست روش استفاده از مجموع ویدیوهای کانال کرپتو فاندر هم در قالب یک ویدیو تیعه شده میتونید اون رو در کانال ما ببینید شماره اون ویدیو 80 هست صلهایی که امروز میخوایم با هم مرور کنیم معاملات تفاظل قیمت که اصلا میخوایم بگیم CFD چیه مزایا و معایبش در مارکت های مختلف چی هست؟ کاربردش در کریپتوکارنسی و اصطلاحات ویژه ای که شما توی این معامله باید باهاش آشنا باشین و بتونید توی این بازار ازش استفاده کنید و مطرح میکنیم و در نهایت اصلا این CFT کریپتوکارنسی چه مزایایی رو برای ما در پی خواهد داشت. همونطور که از اسم این مسئله مشخصه معاملات تفاضه قیمت یعنی یک تفاظلی بین خرید و فروش شما چه مثبت بد چه منفی میتونه به شما یک سودی رو برسونه این معاملات به چه صورتی؟ اصلا تعریفش اینه که توافق بین دو طرف معامله در خصوص باز شدن و بحث شدن قیمته شما مثلا روند بیت کوین یا هر کارنسی دیگر رو به صورت مثلا سعودی پیش بینی می میکن امروز که با هم داریم صحبت کنیم قیمت بیت کوین 10700 دلاره شما پیش‌بینی میکنید در یک سال آینده این عدد میتونه رشد کنه و به عدد بسیار بالاتری برسه ولی این معاملات سی اف دی رو یه نکاتی داره که بعد جلوتر با هم چکش بینی می می‌کنیم مثلا تا یک ماه آینده این شاید به محدوده 11500 تا 12000 دلار برسه شما پوزیشن خرید می‌گیری و میگی من این رو خریدم به قیمت مثلا 10700 دلار و بر اساس اون پیش‌بینی میخواید توی اون تاریخ بفروشی یعنی برسی مثلا به پایان ماه برو هزار دلار بفروشی و تفاضلش رو به عنوان قرارداد سی اف به عنوان سود شناسایی کنی یه موقع هم هست میگی نه من پیش‌بینی می‌کنم که این بیاد رو 8000 دلار و خب پوزیشن فروش می‌گیری و میگی من رو 10700 فروختم حالا میای پایینترش رو میگیم مثلا تو این اوردر 8000 خورده یم اگر برسه میخرمش و این تفاضله میشه سود شما اما این واسطه به این صورت که انجام نمیشه اینا بالا پایین داره یعنی یه راست که بعد 10700 نمیره به هزار شاید بیاد هزار بعد بره 12000 یا شاید اصلا روند و اشتباه تشخیص داده باشیم که این میتونه باعث ضرر و زیان سرمایه‌گذار بشه که حالا جلوتر با هم میبینیم این مسئله رو اما ارزش یه قرارداد سی اف دی بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته شدنه در ضرب در تعداد قرارداد معامله شده شما میگیم مثلا من 100 واحد بیت کوین رو اینطوری میخوام خرید و فروش بکنم که معادل اون باید سپرده نزد کارگزارت داشته باشیم معاملاتش هم دقیقا مشابه معاملات سهام در بورس اوراق بها داره. یعنی هیچ تفاوتی با این مسئله نداره اما این سوال پیش میاد که خب این با قرارداد آتی چه فرق میکنه؟ این سوال سوال بسیار مهمیه قرارداد آتی به شما سررسید تاریخ میده مثلا میانید یه لات سکه میخرید به سررسید مثلا دو ماه بعد شما دو ماه بعد, بعد یا چهار ماه بعد 6 ماه بعد شما باید تون تاریخ تصویه کنید اما برای معاملات سی افتی اصلا تاریخی متصور نیست شما میتونید 1700 بخرید یه دفعه احساس میکنید پیشبینیت اشتباه بوده رسیده به مثلا 1100 همونجا بفروشی بیای بیرون و این تیکر رو عنوان سود خودت شناسایی کنی. و خب این بازار که بازار خیلی خاصیه دیگه مثل بازار بورس. تهران نیستش که 5 درصد دامنه نوسان داشته باشه حجم مبنا داشته باشه یه سری قوانینی که به لحظه طراحی میشه و برای حمایت از بازار مورد استفاده قرار میگه نه این یه بازار بسیار بسیار بزرگ 7 در 24 تعطیللی مثل فارکس نداره و سرمایه گذار رو درگیر خودش میکنه و سرمایه گذار هوشمن بعد از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای پیش بینیش استفاده میکنه و حتی بتونه برای مدیریت سبدش هم از. به فرض معاملات الگوریتمیک یا روبات های معاملهگر استفاده کنید. نکتهش توی این معا... اما نکته مهم توی معاملات سی اف بحث کارمزده چون شما جنسی نمی‌خریم بدیهی که مالیاتی پرداخت نمی کنید اما یه نیم درصد کارمزده که بابت خرید و فروش باید پرداخت بشه. خب مزایا و معایب سی اف تی به صورت کلی در کلیه بازارها به این صورتی که توی تصویر مشاهده می‌کنی اولا که یه لورج داره این لورجی مثلا شما میگی مثلا تا 100 لورجی که من دیدم توی یک بروکرای مختلف میگی من زریمم رو ضرب در صد میکنم یعنی اون پیش‌پینی که کردی مثلا یه دونه واحد خریدی زب در صد معادل اون رو بعد قسمتیش رو اساس اون چیزی که بروکرت میگه سپرده کنی نزدش و اگر سود بکنی اون سوده زبدر صد میشه تو حالت زیان هم داره که الان جلوتر میبینیم در هر دو طرف بازار چه سعودی چه نزوله قابل استفاده هست نیم دست کارمز داره انقضاب لحظه دلخواه شما هست و به خاطر جلوگیری از ضرر بزرگ باید حتما استاپلاس یا ضرر بس قرار بدیم اما معایبش شما هیچ مالکی چیزی نیستیم مالکی یه پیشبینین یه عددین پس شما هیچ محصولی این وسط هیچ کالایی هیچ ارزشی خریداری نمی کنید به خاطر همونی که مالیات ندارید اما و... و خب یه نکته خیلی خطرناک هم این بحث اهرمهای مالیه هست این می میتونه یه دفعه کل سرمایهتون از دست بدید و اصطلاحاً میگن مارجین کال شده طرف دوستانی که تو بورس کالا کار میکنن یا کار سکه بورس سکه توی کالا انجام میدن دقیقا با این واژه آشنان ریسکش خب به بخاطر به خاطر این لوریجی که داره یا حتی این پیشبینی که شما میکنید و صاحب کالایی هم نمیشین و هیچ سهمی هم ندارید فقط روی عدد پیشبینی کردین ریسکش خیلی بالاتر از سهامه و معاملات زیادشم یه اتفاقی که میفته این که شما به عنوان گذار چون پولی رو آنچنان در... درگیر نکردی یا لورج اومدی استفاده کردی این اهرامه خودش هی باعث میشه شما معاملات بکنی یک از اشتباهات گری تو حوزه سی اف اینی که هی تون پشت هم معامله باز کنی، پوزیشن باز کنی، پوزیشن ببندی هی بخوای معامله انجام بدی هم زریبه خطاتو رو میبره بالا هم کارمزدی که داری پرداخت می‌کنی زیاد میشه. اما کسی که حرفه‌ایه خب هر حال از این فرصت‌های بازار به نحو استفاده میکنه. و یه هزینه لیبور که لندن اینتر بنک که معادل اون رو شبانه حساب میکنن این هزینه رو هم در نظر داشته باشین که به عنوان هزینه های مخفی بهتون تحمیل نشه که بر روی کارمزدی که داریم پرداخت میکنید این هم اعمال میشه پس در نظر داشته باشین که وقتی یه قرار CFT رو داریم با یه بروکر میبندید تمام هزینه های جانویش رو دیده باشین. کاربل CFT هم تو کریپتوکارنسی به این صورتی که اولن اینکه خواهم همطور که گفتم هم اجازه پیش تعداد ارزش رم ها رو میده و اینکه اکثر اینا با دلار هست بعضا توی، حالا ارزی مختلف توی بروکرای مختلف رو ارزی خیلی خاص و مشهور میان به صورت کریپتو به کریپتو می‌زنن یعنی عملاً زوج‌ارزی میزنن. که خب این هم یکی از قابلیت‌های خوب این بازاره اصطلاحاتی که رایج تو این بازار اسک پرایس بیت price، اسک پرایس یعنی قیمت خرید شما بیت پرایس قیمت فروشتون همونطوری که می‌بینید لوریج اون اهرماست مثلا یک به 5 اگه سرمایه‌تون هزار دلار بشه اندازه 5000 دلار انگار اعتبار داری می‌گیری مارژین مبلغ واریزی برای باز شدن یه قرارداد اینو حتما در نظر داشته باشین حداقله ها رو و این داستانی کیسی را حتما توی خدمتون هر شود بروکرتون چک بکنید قبل از اینکه بخواین باهاش قبل از اینکه بخواین باهاش وارد معامله ای بشید همونطور که همونطور ک هم بس و برای مدیریت ریسکتون تو چک پروفید زمانی که شما یه سودی رو شناسایی میکنید از بازار موقتا یا دائمی خارج میشید. کلاً این کانسپت‌ها این اصطلاحات خیلی مهمه ازش به نحو احسن استفاده کنید یه ویدیو هم قبلاً ساخته بودم در خصوص اصطلاحات رایج کریپتوکارنسی این بالا براتون کارد میکنم ازش استفاده ببری اما مزایا معایبی که در سی اف تی در کریپتوکارنسی داره اولا که یکی از مزایای خیلی بدیهیش اینه که بدون داشتن رمز ارز یعنی شما احتیاج نیست بری بیت کوین بخری یکی از مزایای خیلی بدیهش معامله بدون داشتن رمزارزی اونو یعنی بدونید که رمزارزی مثل بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیتکاش یا هر ارز دیگر رو بخرید میتونید از نوسان قیمتش سود ببرید. کیف پولی احتیاج ندارید که بخواین اونو در اون کریپتوتون رو در اون ذخیره بکنید و خب این یه مزیت الان داستان کیف پول خیلی پیچیده است بعضن پولشونو جایی گذاشتن به هر به مثل مثلا سانکشن ها یا اینکه اون کیف پول دچره یک حمله هکری شده از بین رفته من و به مالی مردم خب این یه مزیت قبلا یه هم در مورد این کیف پول ها ساختم اون رو حتما برین از توی کانال ببینید که بسیار بحث مهمیه شروع معامله با پول فیات خب اینو تو اون ویدیو های اولمون تو کانال دیدین مدیریت ریسک با استلاس خب میتونید بسی تعریف کنید که اگر رسید به اینجا خارج شد این کمک میکنه که آدمهای های گریز سریع چیز بشن، به قول معروف اینجوری مدیریت بشه ما یه بحث کاملی، یه پکیج کاملی در مورد رفتاری داشتیم من پیشنهاد میکنم اونو حتما در سر حوصله ببینید این داستان ریسک‌پذیری ریسک‌گریزی اونجا کامل تشریح شده این بالا ویدیو یه شماره یکشو براتون کارد میکنم رو شما میتونید از اون محل مشاهده بفرمایید سود همونطور که اشاره شد هم از صعود و هم از نزول نزول بازار رمز ارزها میتونید کسب کنید. اما یه نقاط ضعف خیلی مهمی هم توی این هست از جمله این اهرمه در این حال که به شما مثلا میگه یک به 5 خیلی براتون جذابه از اونورم یک به 5 یه دفعه دخلتونو میاره مارجین کال میشین نامناسب بودن برای سرمایه گذار بلند مدت به خاطر همون نوساناتی که گفتم مثلا دههزار نمیره دو دههصدده میاد مثلا رو ده نه بعد میره بالا و این باعث میشه که شما کل پول از بدین در صورتی که اگه خود رو داشته باشین خود کریپتو رو داشته باشین خب نمیفروشی دیگه میگه من پیش مینیم. این بوده باید پیش اگر تحلیل اعتقاد داشته باشی که میکنه شناسایی میکنی. 20 قیمت رمز ارزها خوب میدونید این بازار هم دامپ میشه باعث متسرر شدن شما خواهد شد و ضرر بیش از سپرده انجام شده است که همون مارژین کالی که براتون توضیح دادم که چجوری شما رو میتونه درگیره خودش بکنه خب برای اینکه شما یه مقداری با این مسئله ملموستر برخورد بکنید یه دونه اکشنجی هست به نام ایترو اینجا آدستش براتون نویسم حتما برید یه نگاهی بندازین بر یه قابلیت یه توانمندی که شما میتونید بعد از مدتی که تو این بازار حرفش شدین ازش استفاده کنید. آیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک و اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت معنوی میکنید فراموش نکنید کامنتاتتون رو برام بنویسید نظرتون درباره ویدیو بگین و حتی تجربه کاربری خودتون رو در خصوص معاملات CFT می تویید بنویسین سایر دوستان هم ازش. بح منچن اگرم میخواین از ما حمایت مالی بکنید کنید میتونید از لینک ذرین پال یا آدرس که فیلو اتریوم که در پست مربوط به هم ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتم استفاده کنید اگر به موضوع کریپتوکارنسی و بلاکچین علاقمندی و این محتووع ویدیوهایی که ما تهیه کردیم رو تا الان دیدی و عضو کانال ما نشدی پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکن دکمه زنگوله رو حتما حتما بزن تا به لحظه ای که ما ویدیویی رو آپلود می زودتر از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید دو تا ویدیو هم در خصوص این محتوا برای شما اینجا کارد میکنم که زنجیر دانشتون تکمیل بشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار